Valmistuin OSAOsta logistiikan perustutkinnosta tänä keväänä. Opinnot olivat sujuvia ja koulun jälkeen olen tehnyt näitä maasiirtotöitä sekä käynyt ajamassa yhdistelmää Etelä-Suomeen. Kesän lopussa olisi tarkoitus lähteä armeijaan, jonka jälkeen Haavena olisi lähteä lukemaan lisää logistiikkaa ammattikorkeakouluun. OSAO. Kaikki on mahdollista.